Uh, moc ne. Koukám jenom na zprávy hodně často, jakože večer, třeba půl hodiny co je novýho. a jsem tam nějaký film, ale to spížu do kina, když chci vidět nějaký film. Uh, většinou se dívám na zprávy, občas se dívám na nějaký fotbal, ale jinak se moc často nedívám, protože máma se většinou chce dívat na nějaké svoje pořady oblíbený, takže ona je pánem televize u nás. Na televizi se nedívám, protože, hm, abych pravdu řekl, jako myslím si, že televize nemá až tak úplně kvalitní program, takže spíš, když už se něco dívám, tak třeba na nějaký film, a to stejně do vždycky nejradši do kina, protože atmosféra v kině se nedá srovnat s něčím jiným. Hmm, dřív jsem se díval často, teď už ne, protože řekl bych, že vysílají tam čím dál horší věci. Nedá se na to koukat, Je to, uh, my to nazýváme žumpa, naprostý odpad a většinou, uh, většinou ty pořady jsou dokonce tak trapné, až se na to nedá koukat a musím odejít od televize, ale zpátky k teda tomu, jak často koukám, jedině když vysílají nějaký sportovní přenos, Většinou fotbal, Liga mistrů to je asi tak nejpopulárnější nebo nejčastější věc, na kterou koukám, nebo pokud teda mám mluvit i za blízké kamarády, ale no... Já se dívám často na televizi, ale ne proto, že bych sledoval pořady, ale proto, že nastavuji satelitní příjem. Jako, jo. Takže spíš je, to, spíš je to profesní záležitost, jo, že prostě tu televizi sice pozorují, ale, ale nesledují ty programy, jako co tam jsou. No dřív jsme se dívali víc, tak teď, když máme internet, tak... Já vě většinou sedím a čtu nějaké weby. Hmm.